من الرحيم وبه نستعين طبعا من أهم العلامات التي ننتظرها عند ظهور المهدي المنتظر علامات عديدة ولا ندري أي منهم تأتي أولا فربما تكون دبة الأرض هي الأولى وذلك بناء عن اختياركم أنتم والحكومة معا يعني يجب أن تخرج الملكة كيلوباترا ونعيش في سعادة كلنا. وننقذ مصر من انهيار السد العالي وبناء سد وقائي جديد لو حفرنا حفرة في مدينة الحمام بالقرب من مدينة الاسكندرية ووجدنا الملكة البطرة ويأتي عليها المسيح في سلام ويقوم بإحيائها ويسكن معنا في مصر دي العلامة الاولى الخير ان شاء الله هي يصاحبها علامات اخرى ايضا خير وهو ان ياتي ببيت الرب الذي بناه الملك سليمان الذي جلبه الملك شيشنق او سنوسرت الاول في اللي هو فرعون الفضي لما اكتشفوا مقبرته هناك في الشرقيه هو ده اللي جلب هيكل سليمان الذهب يعني اخذ كل الحوائط الذهب والاطراس الذهب المصنوعه من الهيكل وجاء بها الى مصر ليقوم ببنائها مجددا من المهد المنتظر او السيد المسيح كما يقال عنه او مخلص اليهود الملك اليهود فده عيد في مصر بيتا للرب بالقرب من مطار برج العرب ان شاء الله ودي اهم الانباء عن هيكل سليمان انه موجود بالفعل في مصر وان الملك ده اخد خزائن بيت الرب الفضة وقام بعمل تابوت له من الفضة حيث أن مصر لم يكن فيها فضة وكانت الفضة أغلى من الذهب في عهد الملك سليمان فدي من العلامات المهمة التي يجب أن نفهمها جيدا وحتى نعرف كيف يقيم المهدي المنتظر السلام مع إسرائيل ومع اليهود ومع المسلمين والمسيحيين في آن واحد. ونعرف اياته الكبرى التي سوف يأتي بها دي علامات الخير والتي تجعل من مصر اغنى دولة في العالم وتهبط الاسعار 20 الى 30 مرة مما هي عليه يعني لو حاجة بتلاتين جنيه هتاخدها بجنيه ده كلام حقيقي ونفس المرتبات هتاخدوها زي ما هي لكن الاسعار سوف تهبط كثير جدا جدا دي اول حاجه وثاني حاجه اقولها لكم ان الخير هيعم علينا كلنا لو احنا استمرينا في هذا البحث لان احنا مش هنخسر حاجه احنا كده كده قاعدين في البلد وكده كده موجودين والاسعار عماله تغلى علينا فمفيش حاجه لو روحنا حفرنا ودورنا كده والحكومه تيجي معانا وتهتم بالموضوع بدل ما يصيبنا المكروه الكبير وهو انهيار السد العالي فربما ياتي نتيجه اهمالنا بكلام الله انهيار السد العالي اولا وربما تاتي العلامه الاخرى اللي هي العلامه الوسطى ربما تكون هي وفاه الرئيس فاحنا ما نعتمدش على اي علامه تاتي الاول احنا منعرفش نعرفش انهي واحده هتيجي الاول بس كلها من علامات المهدي المنتظر مهمة. لكن عشان حكاية بقى ظهور المهدي المنتظر فجأة كده بين الركن والمقام ومش عارف ايه وناس تيجي تبايعه والكلام ده من غير ما تحصل العلامات دي لا يمكن أبدا أن تحدث ولم يمكن أن يظهر المهدي المنتظر ما لم تظهر الملكة كليوباترا أو انهيار السد العالي أو وفاة الرئيس فا العلامات المهمة اللي بتدل على المهدي المنتظر. عشان كده مرة اقول كده ومرة اقول كده ومرة اقول كده بقول لكم العلامات وليس ترتبها فانا لا اعلم كيف يكون ترتبها ربما يكون قرار الحكومة او قرار الشعب فجأة غدا يقولوا لي تعال امال احفر لنا هنا وورينا بقى فين الملكة كيلو او مات الدعيه هل هو حقيقي ام لا وافرد انا حفرت ولاقينا فعلا وجدنا الملكة كيلو باطرة وجاء السيد المسيح عليها اقام باحياء امامكم خلاص يبقى كده ايه أنقذنا نفسينا في غمضة عين كده يعني في يوم في ليلة تخلص الموضوع ممكن ننتهي ايه قال ان احنا بنطنش بنطنش لغاية لما يجي الوقت اللي ربنا حدده محدش يعرفه امتى يجي انهيار السد العالي علينا وبعد كده نتيقن ان كلامي حقيقي أو يتوفى الرئيس فدي علامات كتيرة انا ما مقدرش احدد اي منهم تظهر اولا. لكن نترقب موافقة الحكومة من عدمه هل هي عايزة تغير القوانين اللي هي بتظلم الناس ريت يغيروها يعني يقعدوا معانا قاعدة كده ونشوفوا الشيوخ هيقولوا رأيهم ايه لو الشيوخ يا عم قالت لأ هو انتوا كده صح وانا كلامي غلط خلاص مفيش مشكلة يعني بنتكلم يعني مجرد كلام حتى الكلام هم مش عاوزين يتكلموا يعني عندهم كبرياء وعنطزه بطريقه فظيعه يعني هم اعلى من ربنا استغفر الله العظيم يا رب وقالوا ان قوانينهم هي اللي تمشي وقوانين ربنا ما تمشيش فطبعا ده كلام غلط كتير عليهم وهم حرين في الاخر ربنا هو اللي هيحاسبهم مش انا اللي هحاسب حد محدش يقدر فينا يحاسب حد ولا يقدر يقول عليهم هم مؤمنين ولا كفار حتى انا ما بكفرهمش وما بقولش عليهم حاجه انا اريش دعوة بيهم بس انا بحذرهم من اللي هم بيمشوا فيه ده كلام ضد شريعة الله يبقى ربنا مش راضي عنهم اكيد يعني يعني ازاي انت بقى تقول ربنا راضي عنك وانت ماشي مخالف ليه وازاي تقول انت بقى الحكومة مثلا راضي عنك وانت ماشي تخالف في الطريق وماشي عكس الاتجاه هل يكون عسكر المرور راضي عنك طبعا عسكر المرور او الزابط المرور أمره ما يكون راضي عنك وعاي يمسكك ويحرر لك مخالفة، فإحنا ماشيين بعكس الاتجاه، يعني بنظلم الناس بدل ما نحقق العدل للناس بنظلم الناس بدون فهم أو وعي، هنقولوا يعني بقى أباءنا الأولين هم اللي عملوا القوانين دي ناع، اه وابقاؤنا الأولين هم اللي عملوا القوانين دي لازم تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عشان كده أنا بحذركم هناك في قوانين كتير خطأ حدثت في قوانين بتكعبل الاقتصاد المصري كعبلها جمدة ومش هتتقدم أبدا الدولة دي إلا إذا تم تغيير القوانين من أهم تغيير القوانين دي هو أن نجعل جمارك زيرو ما فيش جمارك خالص ليه بقى من جمارك دي لما انت تتخليها زيرو وتخلي الطاقة الكهربائية دي هي العنصر الاساسي عندك وتنخفض لتصل الى 25 ارش للكيلو واط يبقى انت حققت نجاح باهر في الدولة المصرية ازاي نحقق ده نحقق ده بالطاقة الشمسية وان احنا نسخر نفسينا كلنا كمجتمع لانتاج الطاقة الكهربائية من الشمس دي أول حاجة عملناها صح تاني حاجة الجمارك دي تبقى زيرو العاملين دولت لما أنت تعملهم هيبقى في تجارة في مصر لما يبقى في تجارة وفي رخص في الطاقة الكهربائية آلاف المصانع هتتوجه الي مصر لتقيم مصانعها في مصر أول حاجة رخص الأيدي العاملة مهما كان برضو في مصر. وقايد عاملة مضربة يعني الحمد لله برضو تدريب يعني كويس لو حتى اتحطت في تدريب هتعرف تشتغل وتاني حاجة الطاقة الكهربائية تبقى رخيصة للمصانع ورابع حاجة المصنع عايز بعد ما ينتج انه هو يبيع طبعا تكون مصر معرض السلع العالمية كلها يعني الرئيس عمل عمل كويس لما قام بحفر قناة السويس وعملها اتجاهين ده من حاجات الجميلة يعني أنا مبنكرش بنكرش أن الرئيس عمل حاجات كتيرة حلوة لكن يجب أن تكمل بقى نكمل باقي الحاجة ونكمل باقي المشوار ونكمل تصحيح القوانين فهي دي اللي يعني الحكومة بتنظر إليه فعلا لكن يجب على اشقائنا العرب في نفس الوقت أن هم يقفوا مع المهدي المنتظر لما يجي ويسددوا ديون مصر بالكامل لان سداد ديون مصر هي التي هتقوم مصر بعد كده الى العالمية وتقوى مصر عندما يقف المارد المصري على رجليه مرة اخرى فهو يدعم الدول العربية التي قامت بمساعدته في تخفيف ديونه والاثار الاقتصادية ان شاء الله سوف تكون حميدة جدا بإذن الله والضرائب معظمها يعني هتتلغى النسبة للمحلات الصغيره اللي هي يعني حتى مليون جنيه مثل راس مالها دي مع ما لهاش ضرائب ان شاء الله يكون عليها لكن احنا ناخدوا ضرائب بس من الناس الكبار العمالقه اللي هم عاملين هايبرات وسوبر ماركتات كبيره جدا دولت لازم يدفعوا الضريبه علشان بنفسه الاسواق وبيسيطروا على السوق بطريقه غريبه فطبعا لازم يكون في توازن بين الناس الصغيره دي ما يتكلوش من ضمن الحيتان دولة ولازم يكون في توازن في السوق وان شاء الله مصر تكون افضل بهذا البحث وخروج الملكه أما لو سكتنا عن هذا الحق الأصيل لنا في تقرير مصيرنا الشعب المصري كله لما تغرقوا بقى بالسد العالي ما تلموش إلا غير نفسيكوا لإني أنا حذرتكم حتى لو كان كلامي ده ما بيوصلش إلا غير خمسين واحد الخمسين واحد دولك ممكن يبقوا ألف لو كل واحد سمع كلامي وقالوا للتاني بس يعني هو تقصير برضو منكم أنتم كمستمعين ما بتوصلوش كلامي لحد عايزين زيادة في المشاهدات وزيادة في الاشتراكات علشان نقدر نوصل لبر الأمان يا جماعة أنا مش بهرج معاكم ولا بضيع وقتي على الفاضي يعني يا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم أمل حسني من مدينة الاسكندرية تلفون صفر ناشر تمنية خمسة سبعة تسعة سبعة وشكرا على حسن استماعكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله واتطلعوا علي جميع فيديوهاتي في القناة لتعرفوا كل الجديد إن شاء الله سلام ختامي